Avocatul fostei Zoia lui Liviu Dragnea salut decizia. Donna avocatul Bon Prudana, fosta Zoia lui Dragnea, a declarat miercuri ce susține cererea făcută de avocatul Floarei Alesui, a precizat ce din dosar reiese ce a existat o cooperare între SRI Ministerul Public în instrumentarea acestui caz. La acest moment nu se gunote în ce constă exact această cooperare, venuim ce a fost făcut în baza protocolului de clasificat în 30 martie și adresa de azi urmează să lemurească exact acest aspect. Dacă a existat cooperare în ce a constat aceasta, a spus Tonacu. În sala de judecat. Avocatul Floarei Alesul a cerut magistraților primiterea unei adrese ce 3 DNA prin care să se, se solicită procurorilor anticorupție să spună în ce a constat cooperarea DNA, SRI în instrumentarea acestui dosar. Am o adresă în care procurorul subliniere F de direcție spune ce beneficiar secundar este un 9060 a SRE din Alexandria. Solicit MSCRC na sublinieră SRI în ce a constatat cooperarea dintre aceste instituții în instrumentarea acestui dosar. Prev de chestiuni care pot privi legalitatea urmăririi penale. În protocoalele de cooperare DNA, sri se spune la articolul 2 ce se creează echipe comune sub linie RICSRI acord procurorilor asistent tehnic de specialitate. Aprarea are dreptul să ce are eliminarea probelor care nu au fost administrate legal, a spus avocatul Floarei Alesu. Magistracii CX au admis cererea sublinierei au solicitat Dna să spun dacă a existat o cooperare cu SREI în instrumentarea acestui dosar. În a trimiterea unei adrese la Dna. Dacă a existat o cooperare între cele două instituții, dacă există sublinierei alte documente aflate în custodia celor două instituții sublinierei, în caz afirmativ, să ne fie înaintate sublinierei să se comunicem ce a constat, concret, această cooperare în lecturi cu instrumentarea dosarului, a anuncat presubliniere din telecompletului, judectorul Tefan Pistol,